Fény szikrát ány Álltak és nem féltek Belépni egy újkor kapuján Hittőzs neki vezére Visszakéri, ami visszajár Hóban, télben, esőben, napsütésben A régi haza visszavár A régi emlék már, eltűntek a vezérek, de szellemük még mindig köztünk jár, hóban élben, s őben a südésben, régi haza visszavár. A régi haza Visszavágy A visszavágy Hóban,